Hej och välkommen till fortsättningsutbildning i fjärrundervisning. Det är roligt att du vill vara med och fördjupa i fjärrundervisning. Dagen innehåller en hel del spännande föreläsare med bland annat Thomas Holmgren från Pedagogiska institutionen på Umeå universitet och Peter Hjälm kompetenscentrum för flerspråkighet. Viktor Gavor kommer även att visa oss mötesverktyget Zoom som universiteten har gått över till. Men innan du kommer hit så ska du få en uppgift av oss. Vi ska få en gruppuppgift. Ni ska förbereda en mikrolektion. Mikrolektionen ska vara cirka 10 minuter lång med korta övningar där du visar din lektionsstruktur från din fjärrundervisning för de andra i gruppen. Du kan välja att spela in detta om du vill. Den här lektionen ska du presentera för en liten grupp som ni kommer att delas in i. Det vill säga ni genomför den via fjärr där era gruppelemmar blir elever eller så visar ni er inspelade film. Använd gärna er plattform som ni använder Adobe Connect, Cisco Meeting, Google eller vad ni har. Och om ni inte har tillgång till någon plattform eller kan ordna er själv så kommer ni kunna låna en av oss. Detta ska ni i gruppen Tur och göra så att alla kommer få genomföra sin lektion eller visa sin lektion. Tackar att ni sedan diskuterar hur man kan utveckla sin lektion och färre lektioner överlag. Så kom ihåg att ta med er en dator och ett headset för denna dag. Och om du har några frågor så kan du kontakta oss på denna mejladress.